أحبكم معنا في قناتي ديالي واليوم سوفنا على الاستاذ المخرج راشد ولي اللي كنا معاه في فيلم الطابع في في مدينة المال الجراده في سالة سالة الله انا حد حد سعيد لأنني هذا حت... حت... حت... حت... حت... حت... نخالق لا لا اللي با انا اللي با والله يحفظكم التمانه ان شاء الله نشوفكم في عمل زوين اخو ان شاء الله هذا كنشكر وكنشجع هاد الوليدات هاد الشباب هادو لان كل واحد عنده الحق يحل كل واحد عنده يويتو كل واحد يقدر يحقق من خلال الفن يحقق سميتو وحتى واحد ما يقدر يقول له بارك الله فيك